Мисткиня з Києва Альона Кузнєцова презентує скульптури з караміки. Каже, участь у цій програмі бере вдруге. Цьогоріч створила чотири роботи. Це метафоричний, якби портрет людини гриба. Тобто, це гриб є метафорою, метафорою того, що є зовнішня частина над землею, якби соціальна частина, тому що проект має назву соціальні тіла. Одну зі скульптур Альона назвала на честь завідувача мистецької резиденції Юрія Войтовича. Про ці гриби, чого вона назвала цей гриб, через мене. Тому що ми щось так робили, я кажу, що було б гарно, коли б ті дирочки були. І вона так зробила ті дирочки, учас мене так його назвали. Ще одна учасниця мистецької резиденції – художниця Світлана Аграновська. Вона намалювала портрети жителів села Травневе. Каже, за два тижні встигла зробити три картини. Після проєкту, розповідає, планує намалювати ще сім. Мій проєкт має назву «Портрет на тлі пейзажу». Я... В цьому проєкті мені було цікаво дослідити і взагалі ну, поспілкуватися з жителями села Травневе, як, як вони взаємодіють, ну, живучи довго в одному місці, як вони взаємодіють з пейзажем, який їх оточує. І для свого проєкту я фотографувала людей, жителів села, і поєднувала їх фотографії з краєвидами села. І ну, використовувала для цього цифрові. Кураторка програми Мистецької резиденції імені Назарія Вайтовича Людмила Нечай розповідає, цьогоріч взяли участь у програмі чотири мисткині». На презентацію приїхали двоє. Те, що ми робимо у Світравневому, так тобто всі програми, які відбуваються там, ми ті, які приїжджають із закордону і з усієї України, це все ми робимо для того, щоб вшановувати пам'ять наймолодшого героя Небесної сотні, на честь якого створений цей проект. Людмила Нечай каже: "Тема цьогорічної програми нова людська натура". Зазвали наш проект «Нова людська натура» для того, щоб десь окреслювати дуже наближені до людей образи, так? тобто щось таке говорити, що стосується нас особисто. Бо ми багато говоримо завжди про, там, про політику, ми знаємо все, як світові геополітики працюють, але ми дуже рідко звертали увагу на себе особисто. Виставка триватиме до 15 липня. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.